بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبد القدوس اسلام آباد سے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ کپتان کے جانسار ساتھیوں میں سے شہادت کا رتبہ پا کر ارشد شریف شہید تو سب پر بازی لے گئے لیکن ایک اور جانسار ساتھی کی قربانیاں جرت دلیری ایسی ہے کہ جس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی جی ناظرین ہماری مراد ہے کپتان کے لشکر عوام کے عظیم جرنیل اعظم سواتی کی جسے ہم غازی آزم سواتی بھی کہہ سکتے ہیں جس طرح ان کا غازیانہ کردار ہے اس جنگ میں اس جد و جہد میں تمام سیاسی جماعتوں کی موجودہ تاریخ میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے اپنی سینتیس روزہ حالیہ قید سے باہر آتے ہی انہوں نے جس جرت مندی سے میڈیا ٹاک کی ہے جو گفتگو کی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اعظم سواتی کی وہ گفتگو بھی آپ کو سنوائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اپنی اس گفتگو میں اعظم سواتی نے کمر جاوید باجوہ کو مخاطب کر کے کہا کہ جناب میں تو جیل میں تھا لیکن سنا ہے کہ کوئی ویڈیو آئی ہے یہ بڑا لطیف طنز کیا ہے کیونکہ آزم سواتی کی نازیبا ویڈیوز بنا کر ان کی فیملی کو بھیجوائی گئی تھی باجوہ صاحب میں تو جیل میں تھا میں نے سنا کہ کوئی ویڈیو نکلی ہے میں بحثیت مسلمان کے پاکستانی شہری کے مذمت کرتا ہوں سارے میڈیا کے درے لوگوں کو کہتا ہوں کہ مذمت کریں اس لیے کہ ویڈیو بنانے والے ویڈیو نشر کرنے والے یہ مجرم ہیں قوم اور ملک کے آپ کی اخلاقیات کے آپ کے دین کے مجرم ہیں لوگوں کو بلیک میل کرنے والوں رک جاؤ اس کام سے اس لیے کہ تمہاری بھی کوئی ماں بہن بیٹی تمہارے اپنے عزت کے گھر پہ بیٹھی ہوئی اگر تم بغیرت ہو لیکن تمہاری ماں تمہاری بہن تمہاری بیٹی میری قوم کی عزت ہے اس لیے لوگوں کو جیلی فائلوں کے اوپر اور ویڈیو کے اوپر بلیک میل کرنا چھوڑ دیں ہاں جنرل باجوا میں تمہارا پیچھا کروں گا خدا کے فضل سے تم نے میرے ملک کے ایسٹ کا حساب کتاب دینا ہے تم نے اور تمہارے خاندان نے یہ میرا فرض ہے شیری کی حیثیت سے اور سیریٹر کی حیثیت سے کہ میں تم سے پوچھوں تمہارے خاندان والوں سے پوچھوں تمہیں حق ہے کہ مجھ سے پوچھو میرے خاندان سے پوچھو کہ ہمارے ایسٹ کہاں سے لائے ہیں اس لیے گیارہ ہزار ارب میرے اس غریب ملک کا غریبوں کا آٹا آج ایک سو پچاس روپے کلو ہے گیارہ ہزار ارب جنہوں نے لوٹا رجیم چینج کے سہولت کاروں تمہیں ملک اور قوم کو بتانا پڑے گا کہ کس طریقے سے تم نے نیب کے قانون کو تبدیل کر کے آج سلیمان شہباز آ رہا ہے آج ساگ ڈار آ رہا ہے دوسرے نو سرباز آ رہے ہیں ہماری عدالتوں کے اندر جا رہے ہیں ان کو دودھ سے نہ لا کے باقی پھینکا جا رہا ہے دودھ سے نہ آ کے بیجا جا رہا ہے پھول پہ جائے جا رہے ہیں شرماری ہی چاہیے ان تعالی پوری تقریر میں جب لاہور پہنچوں گا اپنے کپتان کے ساتھ ملوں گا مشاورت کروں گا بہت کچھ ہے میرا یہ 36-37 دن جو میں نے گزارے کپتان کو بہت ساری باتیں بتانے کی ہیں کہ کس طریقے سے اس ملک کو ہم نے اس بمر سے باہر نکالنا ہے کیونکہ یہ ملک ہے یہ ملک کے لوگ ہیں تو ہم ہیں ہماری عزت ہے اور اللہ ترا شکر ہے میں دعا کرتا رہا تھا کہ اللہ میرے کپتان کی حفاظت کرنا اور ان اللہ تعالی یہ وہی لیڈر ہے جو اس ملک کو اس تباہی کے دھانے سے نکالے گا اور ان اللہ تعالی پولیس کو ایف آئی اے کو جتنی بھی ایجنسیاں ہیں ان کو ان کو مقام دے گا تاکہ یہ چند لوگ طاقتور لوگ طاقت کے نشے کے اندر ایک ٹویٹ کے اوپر آزم سواتی کو چھتیس سینتیس دن تک قانون سے بالاتر تر سے بالاتر وہ اس طرح جیل میں اور لاکت کے اندر جو ہے نہ رکھیں ان اللہ تعالی میرا آزم ایک کارکن ایک سپائی کی طرح ہے کپتان کے اور یہ دیکھ لیں جنہوں نے مجھے گرفتار کیا تھا ان کے لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں نمک نہیں ہوں جو پانی میں ڈال دیا جاؤں تو گل جائے گا یہ سپائی اس کپتان کا سفائی ہے جس کے جسم پر ملک اور قوم کے لیے چار گولیاں لگی ہوئی ہیں ان ہاتھوں کو اس بدن کو ان ہڈیوں کو اس گوشت کو اس پوس کو وقت لگے گا گلنے میں جتنا ظلم ہے کر لو لیکن تمہاری تاریخ مرتب کی جا رہی ہے ملک اور قوم کے سامنے تم نگے ہو چکے ہو اور ان شاء اللہ تعالی پاکستان قائم ہے جیسے میرے قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان قائم رہے گا اور انشاءاللہ تعالی رہے گا جی ناظرین اعظم سواتی کا حوصلہ توڑنے کے لیے انہیں بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کے اندر فلاں ایم این اے فلاں وزیر بھی خان کے ساتھ مخلص نہیں ہے اس کا فلاں اتحادی بھی اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور یہاں تک بھی بتایا گیا کہ کون کون سا ادارہ رجیم چینج میں خان کے خلاف استعمال ہوا اور مستقبل قریب میں خان کو مزید تنہا کر دیا جائے گا جی ناظرین ہم آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں کہ آزم سواتی کا حوصلہ توڑنے کے لیے انہیں بہت سے ایسے ثبوت دکھائے گئے کہ خان تنہا ہو چکا ہے اور مستقبل قریب میں مزید تنہا ہونے جا رہا ہے لیکن سلام ہے اس عظیم جرنیل, پی ٹی اے کے اس عظیم جرنیل کی جرت بہادری اور دلیری پر کہ کہ اس نے کہا کہ اگر خان اکیلا بھی رہ جائے تو اس کا آخری دوسرا ساتھی آزم سواتی ہوگا جی ناظرین ہم آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں کہ آزم سواتی نے وفاداری کی انتہا کر دی ہے اور کہا ہے کہ وہ نمک نہیں ہے کہ گھل جائیں گے ناظرین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آزم سواتی نے اپنی رہائی کے بعد خان کے ساتھ ایک طویل میٹنگ کی ہے ون آن ون ملاقات ہوئی ہے آزم سواتی کی جس کے بعد خان نے اپنے مخلصاتیوں اور قریبی رفقہ کار کو ساتھ بٹھا کر مستقبل کے حوالے سے مزید پلیننگ کی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا جو موجودہ دنگل ہے جب یہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا تو اس کے بعد خان پی ٹی اے کی اوور ہالنگ کرنے کے لیے اور اپنے اتحادیوں کی اوور کرنے کے لیے ایک نئے عزم کے ساتھ سامنے آئے گا اور ملک گیر احتجاج اور ملک گیر تحریک کو نئے سرے سے شروع کیا جائے گا ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ خان اپنے ساتھیوں کو آزمانے کے لیے اپنے ارکان اسمبلی کو کندن بنانے کے لیے بھٹی سے گزارنا چاہتا ہے تاکہ اگلے عام انتخابات تک اس کے ساتھ صرف وہی لوگ کھڑے ہوں جو ہر مشکل گھڑی میں ڈٹ کر اس کا ساتھ دیتے رہیں گے ناظرین خان کے ان عزائم سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی جنگ لڑنے کے موڈ میں ہے اس حوالے سے ناظرین جو مزید اپڈیٹس ہوں گی ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبد القدس کو اجازت دیجیے اپنا اپنے رشتہ داروں کا اپنے دوستوں کا اور اپنے گرد و نواب میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ